Motorkáři mají za sebou prvních ostrých 38 kilometrů. Támhle vzadu můžete vidět cíl rychlostní zkoušky a teď se dostávají. Na Děkujeme za vaši návštěvu a vrátě se brzy zpátky. Tohle je poslední nápis, který vidíme v Paraguaji a tudíž se loučíme z další zemí na jihoamerickém kontinentu, kterou dobil doslova a dopis Takar. Před několika málo minutami jsme překlucili hranici mezi Paraguají a Argentínou. To je naprosto dokonale a precizně zorganizováno. Dokonce i auto našeho týmu bylo namátkou vybráno, aby si vyzkoušelo, jaké to je, když se dostane na rentgen. Tohle, čemu se furt <laughs> Zážitek. <laughs> Bepa Makáček měl neskutečnou smůlu hned na začátku rychlostní zkoušky, mu upadla rukojeť plynu, to znamená, celý ten systém nefungoval a celou etapu jel v podstatě tak, tahal jenom plynové lanko, tak aby se vůbec dostal do cíle. Teď musí Pepa opravovat. Takhle vypadá čerpací stanice na trase přijezdu Rally Dakar. Spousty panůžků, závodní technika, spousty aut, mumraj, lidi prostě blázinec. Podívejte se na to. Takhle vypadá příjezd. tady je skvělá slufera. Jsme unavení, ale zítra vám ukážu třeba byvak, třeba jídlo, jak spíme s krátkem a přesem. To je